Vesmír je plný překvapení. Jedním z nejzáhadnějších objektů jsou černé díry. Podněcojí fantazii fanoušků science fiction. Pojďme si říct, co o nich skutečně víme. První fotografie černé díry se podařilo pořídit teprve v dubnu 2019. Od té doby jsme zachytili ještě několik černých děr. Hvězdy se liší tím, jak přibírají hmotu. A to pak také vede k různým koncům jejich života. Hvězdy, které vzniknou z malého množství hmoty, končí svůj život jako bílý trpaslíci. Naopak hvězdy, které mají hmoty mnoho, ukončí svůj život tím, že se zhroutí do černých děr. A to si řekneme u dalšího exponátu života hvězdy. Na exponátu život hvězdy si můžeme ukázat, jak končí ty nejhmotnější hvězdy. To znamená, že končí končí se do černé díry. Černé díry jsou tak hmotné, že z jejich okolí nic neunikne žádné elektromagnetické záření, například světlo. Proto je černá, což ji ve vesmíru dost maskuje. Ano, velmi špatně se pozorují. Naštěstí ovlivňují své okolí a my podle reakce okolí můžeme pozorovat, zda tam černá díra opravdu je. Tento model ukazuje, jakým způsobem je foton zachycen. Všimněte si, že se pohybuje ve spirálách a jak ztrácí energii, je přitahován blíž a blíž. Toto je model, na kterém si ukážeme působení gravitace. Normálně foton, částice světla, letí vesmírem přímo. Pokud je v prostoru hmotný objekt, začne svojí gravitací okolí ovlivňovat. Foton při své rychlosti proletí kolem objektu, ale jeho dráha je zakřivená. Ale velmi hmotné objekty, jako jsou černé díry, ovlivňují své okolí výrazně. Můžou foton zachytit a už nikdy ho nepustit. V takovém případě i fotony, které letí daleko, jsou černou dírou ovlivněny. Jsou přitahovány jejím gravitačním působením a jejich dráha je kompletně změněna. No, ale tímhle dalekohledem tu černou díru asi nenajdeme, že? Vlastně žádným dalekohledem. Takže ji nemůžeme vidět. Ale věci říkají, že v centru naší galaxie se nachází supermasivní černé díry. Takže i v centru té naší. Což znamená, že vlastně všichni kroužíme kolem černé díry. Hmm, asi bychom měli zmizet, aby nás nevtucla.